Вітаю, друзі. Зараз знаходимося перед зловою. Ось, господи. Перед міським будинком культури номер один. Тут буде сесія відбуватися. Зараз сходяться не тільки депутати, а і міський голова вже тут. Тому ми приєднуємося до них і подивимося, яке перше питання буде цікаве. Зустріли депутата міської ради. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, приймуть сьогодні питання про поняття червоно-чорного прапора над будинком міської ради в Заводському? На ваш погляд. Приймуть. Ну, я пам'ятаю, ми тоді голосували за підняття. Дуже вам дякую за це. Добре, ну рухаємося далі. Добрий день. Я тут хочу. А що, ну з дьом може надатися добре? Ні. Мені дозволено треба. Сесія відкрита. Знімайте тоже. Дякую. Стільки. Нас теж знімають, Я вірю. буде, буде з двохрапки. І там будуть як лапки, там уже різний буде, добре. Дякую. Будь ласка. Так, шось. 15. 15 депутатів, 16 членів голова. Чекати вже мови в понеділок. З того корейде буде Нашу сесію, ще в мене 4 середина. Віталі, я думаю, готові, нарахунок 3, включаю камеру і працюю. Один, два, три. Доброго дня, шановні депутати, шановні працівники апарату Дитинавчого комітету, старости і наші гості. Сьогодні у нас чергова сесія Завицької міської ради. У нас є 15 депутатів, 16-й міський голова, є 7 умов для того, щоб сесії розпочати. Немає чого позиція? Проти, утримався, одноголосно. 23-ю сесію Заводської міської ради 8-го скликання оголошую відкриті. Метою шанування пам'яті, героїв бійців, що полягли за державний суверенітет України та відстоюють його сьогодні на час російсько-української війни, ключі статтями 1, 2, 5 закону про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у 20 столітті, статтею 26 закону України про містернесередування вирішили перше. Здійснити встановлення біля адмінбудинку Заводської міської ради та адмінбудинків старостатів громади поруч з державним прапором України червоно-чорного прапора національної визвольної боротьби українського народу. Друге офіційно оприлюднити дане рішення в порядку, встановленому законодавством. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. Це третій пункт. І четверте контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань. Прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вчора питання обговоримо, можливо, по якісь є ще репліки з боку наших присутніх людей. Якщо немає, далі рішення ставлю на голосування. Хто з далі про кіше, голосувати? Хто за? Проти, утримався, одноголосно, рішення прийнято і підлягає негайному виконанню. Я Юрій Прийма і можливо більше хто не знає, я являюся ще головою спілки ветеранів російсько-української війни Зародської ОТГ. До повномасштабного вторгнення наша спілка налічувала 102 чоловіки, це з сім'ями загиблого. Після 24 лютого наша спілка вже в рази виросла. Уже нас більше пів тисячі. Не можу сказати, чи це на щастя чи на жаль, але ж повномасштабне вторгнення не збросло корективи. Що не може не радувати, основна частина людей в спілці зараз активна. Якщо я раніше щось там Бігав, сам пробивав, пробував щось робити, то зараз уже мене штурхають, як то кажуть, і звісно, не, не, не маємо ми по, поки що такої можливості, дуже плідно працювати, зараз всі на фронті, але ж, але ж спілкуємося, і от у мене, вірніше, мені дали таке доручення, наші захисники, передаю дослівно, всі одноголосно вирішили, що ви тут на місці трошки зажралися і знахабніли. Я не буду зараз розбиратися, де, хто, що, як, чого, військовий стан критикувати не буду. Сьогодні з прапором ви визначилися, це дуже добре. Наступне. До нашого повернення. Питання із почесними громадянами повинно бути позитивно вирішено. У нас вже все було готово, все була співпраця до 24-го. Що не зрослося, я не знаю. До нашого повернення питання повинно бути вирішено. У мене все. Дякую. Хто хоче щось питати, будь ласка. Я думаю, в да. телефоні розмови, присутничах, я думаю, всі питання, думаю, спільно є з п'ятним Дякую за участь. Як буде все добре? Шановні, питання про підемного вечора? Просто, вибач мене, просто футбол у мене йде. Я починаю знімати, а мені кажуть, нельзя, не так, особі, ну, при це. Так, так, та само й в офіці, я думаю, кажуть, посудову особу. А якщо я прийду до вас на колегію, тоді я згоду. Друзі, ну от і побували ми на сесії. Ви побачили сесію Заводської міської ради, ми їх до кінця сидіти не будемо. Хлопці теж отут приєдналися. Ми всю цікаву сесію, звісно, дуже цікаву. Можете подивитися по. Трансляції, а зараз Де якби цього крикуна Ві... Олексія Вікторовича якось хоч трошки його успокоїть трошечки. Хлопці, я доручення виконав, чекаємо результату. Головне, всім нам повернуться. Я впевнений, що всі ми повернемося і перемога буде за нами.